Τέσσερα ρε με τη μία, κοντρόλερα και κάνει τώρα την παλιά. Είναι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι στο πόδι του Μπουζούκι, σου τάρει και σοφαρίζει. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Δήμιο τη Ξάνθη και στα πηγάδια την ώρα. Κίνησε από τον Χατζη την μπάλα στο δεξί. Προσποιείται και δεύτερη προσποίηση. Σέταρτο Χατζη Γιοβάνι και φαλιά στα δίκτυα του Μακέντα. Στο 15. Στην πέμπτη τελειώνειώνει. τέρματα στο πρωτάφλι. Κάθε τα όμορφα, μπαλα στον Μπουζούκη. Περνάει η μπάλα για τον Μακέτα. Δεν υπάρχει offside. Το τελείωμα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Φόρντ του Παναθηναϊκού, Κοίταξε προ τον βοηθό. Δεν υπήρχε offside. Στο 41ο λεπτό ο Παναθναϊκό Παναθηναϊκός κανει αυτό που ζητά προπονιότητα. Εδώ από την αλλαγή Μαρκάρη τον Καλάθ. Θα μάθω το παίξει τα πόδια. Θα, αλλαγή, Καλάθα, στα πόδια, θα... Πόρετε, λοιπόν ο Τεξανό από τον Τάλλα. Εδώ μέσα από τον Καλάθ. Απίτηκου του Ολυμπιακού. Δεν τα κατάφερε επαναφέρει. Μακριά η μπάλα του Κατεβάζει ο Κούρμπελη. Περνάει ο Κάτσε. Και κάνει και ένα σούτ, φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό 1-0 από τον Κάτσε στο 61 Απίστευτο σούτ από τον μέσο του Παναθηναϊκού Για να δώσει το προβάδισμα Ο ΣΑ, έχω την αίσθηση ότι τη βρήκε την μπάλα Αλλά δεν κατάφερε να αποκάτσε Έχει κάνει φοβερή τρίπλα και απίστευτη εκτέλεση <Και> Ελεοφόρος λέγεται...